support Как са 20 години не чух едно, извинявай, е толкова ти пука иде ми да скоча от тая тераса. Аре скачай. 954 У късмет Любов Зиไง. 956. Да, точно така е фамилията. Номерът е този, който се изписва 0888 303 987. Утре сутринта е второто интервю в 9.30. Толкова ли е важно да ти казвам всичко? Нищо не ми тиктака, да ме намери той, няма аз да го търся. А това не е добре. Ще стане нещо. Да. Uh. А, къде си се разбързал? Едно няма време. Има време. Свърш ли това? Идиот! Юто. Ставай. Ехо. Ще се къснееш, момиче. айде сбуди се в дъкни... Ей, така ме зяпаха, направо ги раз... разгромих. Не го мисли сега, пък и после смениш там... Какво там? Не разбирам. Срещнах днес един, малко ми е... Може да излезе нещо. Сега um, не е удобно. Има хора. Утре. Може би утре. Скорее. Но не много. не